Marian Vanghelie s-a dezlântuit în direct, ponta l ar fi pus pe GIC premier, pentru ce mai ori era alcoolic. Marian Vanghelie, fostul primar PSD al sectorului 5, iese din nou la ramp, subliniere, lansează acuzații la adresa unor foști subliniere ticolegi de partid.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 Patronul România TV se visa prim-ministru, după ce prietenul său victor Ponta ar fi ajuns spre subliniere din te. Mai mult, fostul primar a afirmat ce Ponta ar fi mers pe mâna lui Dick, pentru ce George Maior, un alt nume vehiculat pentru subliniere Fia Guvernului, avea probleme cu alcoolul. Eu cred ce ponta al punea pe Ghic prim-ministru, nu pe Maior. Maior avea anumite disfuncționali, ci. Gusta câte unui scu de la 8 la 9 dimineața. Pe la 10 la 11 erau problemă Domnul Ponta sublinieră tia disfuncționalitățile astea, a afirmat Marian Vanghelie, la Antena 3. În interviu de vineri, acordat pentru stirii pe surse,